Здоровенькі були мої багатенькі. Сьогодні говоримо про серйозне і по-дорослому. Бурштин – це дар чи кара Господня для нашого краю. Розібратись важко. На не тільки лінивий зараз не знає, як і де копати бурштин. Жига швидкої наживи нищить природу нашого краю. Але кого це турбує, коли під ногами такі багатства? І з кожним днем відкриваються все нові і нові родовища. І вони скрізь. От спробуємо прямо тут. Ну, я не впевнений, що це бурштин. Пізніше перевіримо. А це точно він. Дивіться, який кусок. Видно? От подивіться, які красунчики. І це я накопав буквально за 20 хвилин роботи на глибині штака лопати. І це де? Буквально за 300 Рівненської області. А на наступному майстер-класі я навчу вас, як правильно добувати бурштин. До зустрічі!